Pisali že mužom na vojnu, Žem vojna vše trvala, Boh je to ta vojna, skoro pomine pominé, Ta žena zpítvor doma zahĺlne. Boh je to ta vojna, skoro pominé, pominé, Ta žena zpítvor doma zahlne. Čorne čižmičky, ja nenosila A teraz mám úža, šeuj na vojni, na vojni A čorne čižmičky, tam je dobrý A teraz mám úža, šeuj na vojni, na vojni A čorne Podpora, nám tu je podpora, podpora Duša mám na vojni, frají doma. mám tu je podpora, podpora Duša mám na vojni, frají doma. To, na, nalikaj, štiri, pídeţi, pídeţi Urmej camaratea, mô bieme